Усім привіт, народ. Є чудові новини. Перша, я нарешті повертаюся на YouTube, а друга, ще більш головніша, на Xbox з'являється українська мова. Переходячи в параметри, переходячи, переходячи в параметри кнопкою Git, елементом, елементом Xbox головним, ми переходимо в меню параметри. Заходячи в пункт система, язик і місце нахождення, ми змінимо на прекрасну українську мову. На жаль, на даний момент ще Microsoft не, не додала наш український регіон, але я гадаю, що до кінця. 2022 року це повинно здійснитися. Вони свою обіцянку дотримали і все ж мову добавили. І це не може нарадувати. І тепер для збереження цієї функції нам треба тільки слід нажати на кнопку перезавантажити. Перепрошую, я можу трохи затоплювати, бо на емоціях Бо знімаю вже відео з п'ятого разу. Тільки через те, що... Тільки через те, що дійсно рада цінування. Ще відбувається підкачка файлів. Це має зайняти певний час. Все ж, поки відбувається завантаження, хотілося б розповісти про загальну ситуацію, про покупку ігор. На даний момент, поки що немає регіону українського, ви можете купляти ті ігри, ваші улюблені ігри, з того регіону, який вам буде зручніше. Чи Турція, чи Аргентина. Недавно була новина, що їх взагалі прикрили. Но я другий рік на даний момент вже був в Польщі. І використовував польський регіон. З появленням з появленням українського регіону, не живучи в Україні, мені буде незручно його використовувати. Але українську мову я буду використовувати там, де вона представлена в іграх. Де немає, то буду використовувати польську. Де немає польської, ну, на жаль, придеться, придеться перемикатися на українську мову. Ой, на російську. Наскільки добре я вже забув слово «російська мова», коли вже думаю тільки про українську. І все ж, ми можемо тепер зайти в налаштування і бачити українську мову. Що не може не радувати. Сьогодні 22 листопада 2022 року. Все ж, все ж, нарешті з'явилась українська мова. І це дуже приємно. Незабаром, як в мене буде трошки більше вільного часу, я буду повертатися теж до Ютубу у зв'язку з, з життєвою ситуацією, з тою ситуацією, яка супроводжує кожного з нас на даний момент. У всіх трохи плани змінилися, в тому числі і в мене, і не вдавалося так це все організовувати, як би хотілося б. Але ці дві малютки час від часу включаються, вони неї зі мною, а я скоро буду з вами. Тому бажаю всім всього найкращого. Це маленьке свято на фоні всього іншого, що відбувається. І хотілося б поборати всім удачі та здоров'я. Тому нехай щастить, слава Україні, героям слава. І... Відпочивайте, коли маєте можливість, граючи на Xbox українською мовою. З вами був Валентин, канал Піратський Геймінг. Па-па!